أهلا بكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض النابلي بيتزا أو البيتزا الإيطالي العجينة بتاعتها سهلة جدا مكوناتها أو مقاديرها بسيطة جدا جدا جدا متأكدة أن كل المقادير موجودة عندنا آه وكمان التكنيك بتاعها آه مش صعب لكن محتاج أن احنا نبقى يعني مهتمين قوي بتفاصيل التكنيك عشان ما تبصش مننا وتطلع مش مظبوطة آه يلا بينا نروح نشوف الفيديو ونشوف مقادير الوصفة وقد طالعه معنا طرية وعامله زي يعني فعلا بيتزا الايطاليه ممكن بس تختلف في الشكل شويه مش محروقه قوي من الاطراف لان الافران بتاعه البيت مختلفه شويه عن افران المخابز المفروض ان البيتزا الايطالي بتستوي في فرن بتكون النار اللي تحت متقاربه مع النار اللي فوق علشان تاخد سوا من فوق وتحت زي بعض وتتحرق من الاطراف شويه مقادير ابسط من البساطه مقادير بسيطه جدا في الوصفه دي انا هعمل بس بتزاية واحده فهستخدم فيها كوبايه ونص من الدقيق كوبايه ونص من الدقيق وعندنا كمان الميه والخميره والسكر والملح هكتبلكم المقادير بالجرام والكوبايه تحت في صندوق الوصف تحت الفيديو عندي رشة الملح هحطها على الدقيق واقلب الدقيق كويس جدا جدا عندنا بقى السكر والميه والخميره الميه بتكون دافيه يعني لفتره ما تكونش سخنه لان لو سخنه هتبوظ الخميره كل اللي انا هعمله ان انا احط الخميره والسكر واقلبهم كويس جدا مع بعض ويا اما اسيبهم خمس دقايق اعرف بس مفعول الخميره شغال او لا ولو انا متاكده من نوع الخميره خلاص طالما قلبتهم كويس و... وانا عارفه الخميره كويسه هضيفها على طول على الدقيق مده عجن الدقيق يتراوح من 4 دقايق ل دقايق كل ما نعجن عجينه كويس جدا كل ما تدينا نتيجه كويسه جدا هنعجنها على ايدينا او بالعجان زي يعني اللي موجود عندكم او المتاح اعملوا بيه ممكن كمان في الكيتشن لو عندكوا كيتشن ممكن تعجنوها بعد ما اتعجنت لمده خمس دقايق او ست دقايق باخدها في بوله تكون البوله دي فيها شويه زيت صغيرين زيت زيتون وبحط على الوش كده شويه زيت زيتون واغطيها وادخلها الثلاجه دي بقى الفكره تخمير العجينه دي بيكون في الثلاجه لمده 24 ساعه بعد ال 24 ساعة بنبتدي إن احنا نشتغل في العجينة طيب أنا تاني يوم قلت بقى خلاص هجهز التوبنج بتاعي عشان خاطر إن أنا أبتدي في الوصفة ااا آه عملت ااا آه حطيت كوباية من الصلصة عليها ثلاث آه فصوص من التوم حوالي ست ورقات سبع ورقات من الريحان برضو فرمتهم وأحطهم على الصلصة وعندي معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة على الكوباية من كوباية الصلصة بحط ايه كمان بحط كمان على المكونات آه يا اما معلقه عسل ابيض كبيره او ان انا استبدلها آه بالسكر لو مش متوافر عسل ابيض بنحط سكر وبحط كمان رشه آه زعتر آه ناشف آه وبحط كمان آه شويه زيت زيتون حوالي معلقه ونص كبيره بس بحط بقى كل الصلصه دي كل الكلام ده بقلبه كويس جدا بحطه على النار آه. لحد ما تغلي هتاخد تقريبا حوالي دقيقتين ممكن أزود لها أربع معلق مية لو حسيت أن الصلصة تقيلة الصلصة دي بيتي أنا عاملاها في البيت تقدروا تستخدموا الجاهزه أو تستخدموا البيتي أنا بعملها في البيت هحط لكم لينك وصفة الصلصة في صندوق الوصف تحت المقادير طيب تاني يوم العجينة بقيت بالشكل ده شايفين الفقاعات اللي في العجينه دي كل ما كانت العجينه فيها الفقاعات دي كل ما كانت تبقى ناجحه معانا في التسويه وبعد التسويه دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ اخدت كده نص كوبايه من دي السامولينا اللي هو دي بتاع البسبوسه خدوا بالكم ما يكونش دي عليه اي مواد ثانيه ولا فانيليا ولا سكر يعني هاتوا اللي هو دي سميد اللي هو بيكون ساده باخد العجينه بتاعتي اللي عملت بابلز دي كده وبحطها على دي البسبوسه او ممكن ترشه رشه دقيق يعني مش متوفر دقيق البسبوسه حط رشه دقيق واهم حاجه ما نخرجش منها الهواء مش هنفردها بالنشابه دي الفكره في يعني في البيتزا الايطالي ان احنا مش بتتفرد بالنشابه قد هي تتفرد بالايد ونحاول قدر الامكان ان اي بابلز تطلع معانا كده في الجناب ما نخرجش منها الهواء نسيبها زي ما هي ونبتدي ان احنا نفرد من النص لبره يعني الفرد كله بيكون من النص بالايد وبنحاول نعمل حروف للبيتزا من بره تبقى الحروف بتاعتها عاليه شويه ابسط حاجة في العجينة دي او في البيتزاي دي ان فعلا التوبنج يعني بسيطة جدا جدا جدا، انا نقلت البيتزاي بتاعتي على ورقة الزبدة على الصينية، طبعا انا مشغلة الفرن من قبل كده على درجة حرارة 200 دي اعلى درجة حرارة آه وعايزة اقول ملحوظة ان مهما سويناها برده في البيت هتطلع شكلها مش زي البيتزات الايطالي، البيتزات الايطالي اللي بره بتبقى الفرن آه يعني بيبقى ليه نار من فوق ونار من تحت فبتتحرق شوية من الحروف الجبنه بتتحرق وتبقى شكلها حلو جدا مهما يفتح الشوايه مع الفرن برضو مش هتدينا نفس التكنيك بتاع الافران بتاعت بره فانا سخنت الفرن على درجه حراره 200 وهبتدي ان انا احط التوبنج على البيتزا اول حاجه انا بعملها صلصه انا بحب صلصه البيتزا جدا جدا فبحط فيها صلصه كتير أه بحط الصلصه وبعدين بحط بقى قطع من الجبنه الموتزاريلا المتوفر عندكم بس هي المفروض تتعمل بالجبنه الموتزاريلا سواء المبشوره او القطع انا كان عندي قطعه كبيره كده في الفريزر قطعتها وهبتدي ان انا اوزعها موجودة عندكم أوراق ريحان حطوا مش موجود خلاص في ناس كمان بتحب تضيف بسطرمه في ناس بتحب تضيف عليها مثلا قطع بسيطة من الأنشوجة في ناس بتحط ممكن بيف لانشون أي حاجة بتتحط على البيتزاية بس هي المفروض في البيتزا الإيطالي إن هي بتتعمل بالجبنة بس املوها جبنة دخلوها الفرن على درجة حرارة 200 هتاخد بالظبط 12 دقيقة وتكون استوت فتحتلها بس الشواية شوية كده عشان أحرق الأطراف بس برضو ما اتحرقتش كما يجب أن يكون بس هي برضو يعني نفس الطعم ونفس ال يعني ونفس النكهة لأن مدة التخمير بتختلف من بيتزاي لبيتزا لما أنا أخمر البيتزا تخمير بطيء في التلاجة هتدينا راست وطعم حلو جدا زي ما قلت لكم في أول الفيديو إن الوصفة دي بتحتاج فرن يكون النار بتاعته من فوق ومن تحت متقاربه عشان تتحرق من الأطراف وكمان آه تبقى مستوية من فوق ومن تحت نفس استوى تقريبا الحقيقة إن أنا عملت تاني كوب يعني عملت كوباية بس صغيرة يعني كوباية صغيرة مش كبيرة عملت بيها بتزاية تانية آه يعني قلت اعملها كده بال بالسلامي او الببروني عشان خاطر اللي بيحب البيتزا بالجبنه ياكل اللي بيحب البيتزا بالبيبروني ياكل فانا عجنت كمان كوبايه كده وحطيتها في التلاجة برضو مع البيتزايه دي آه بس كده دي كانت الوصفه بتاعه النهارده بيتزا ايطالي عجينتها سهله جدا وبسيطه ما خدتش وقت خالص ممكن تعجنوها وتسيبوها في التلاجة من قبل يعني من قبل ما تعملوها بيوم لو عندكم شغل روحوا شغلكم وارجعوا بس هتفردوها وتحطوا عليها الجبنه والريحان والصلصه وتدخلوها الفرن بصوا يعني العجينه تحسوا انها متقاربه شويه عجينة الخبز العربي هي العجينه بتاعت البيتزا الايطالي اصلا مكوناتها وطريقتها والتكنيك بتاعها بسيط خالص لكن طبعا طعمها يختلف عن الخبز العربي لان هي بتتخمر بطريقه معينه فبتدي طعم مختلف شويه اتمنى يكون الفيديو عجبكم والوصفه تكون بسيطه وسهله واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد مع السلامه